בנקודה הבא סיימנו את השיעור הקודם, אנחנו מצאנו את גודל שטח הפנים של טבט או צורת סוף גניה עשינו את זה על ידי ביצוע אינטגרל שטח כדי לבצע אינטגרל שטח, היה עלינו למצוא את הנגזרת החלקית של המשתנים ביחס ל-s ואת הנגזרת החלקית ביחס ל-t עכשיו אנחנו מוכנים לבצע את המכפלה הווקטורית אחר כך נוכל לקחת את הגודל של המכפלה הווקטורית ורק אז נוכל למעשה לבצע את האינטגרל הכפול, ולמצוא את גודל וזה לא מבצע פשוט ובלתי מסובך. זאת הסיבה לכך שאתם לא ראים הרבה חישובים ודוגמאות פטורות של אינטגרלי שטח. נעשה את המכפלה הוקטורית של שני הביטויים האלה. הנגזרת החלקית של R ביחס ל-S מוכפלת בנגזרת החלקית של R ביחס ל-T. כל זה יהיה, אחרי זה היה קצרה בכפל וקטורי עבורכם, אתם אולי זוכרים כי זה יהיה שווה לדטרמיננטה. נכתוב כאן את השורה הראשונה היא I, J ו -K. השורה השנייה תהיה, נעשה את זה בצבע צהוב. השורה הבאה תהיה, המרכיבים של הביטוי הזה, נעשה כאן עתק ועדבק. יש לכם את זה שכאן, עתק ועדבק. נניח אותו כאן. ועכשיו יש לכם את הדבר הזה כאן, אנחנו נשים אותו כאן, וכעת יש לכם את הביטוי הזה, זה יחסוך לנו זמן, ה-tack-back, נשים אותו כאן. השורה האחרונה של הביטוי הזה. ה-tack-back, נשים את זה כאן, כמעט סיימנו. הדבר הזה, ה-tack-back, נניח אותו כאן. נשים לב אנחנו מבדילים בין הביטויים. ולסיום, את זה לא חייבים להתיק ולהדביק, אבל uh, היות ועשינו את זאת לכל הביטויים אחרים, נעשה את זה גם עבור ה גם כן. התפל ה vector של אלה זה למעשה הדטרמיננטה של המטריצה הזאת שכאן. ורק בשביל תזכורת קצרה לגבי חישוב דטרמיננטה, אז יהיה i כפול התת דטרמיננטה, שכאן, יש להחביל את העמודה הזאת כפול השורה הזאת, וזה יהיה ל-i, בדרך כלל אתם... אתם לא רגילים לראות את וקטור היחידה בהתחלה, אבל אחר כך אפשר להחליף סדר, כפול i, כפול תת המטריצה שכאן, עליכם להכפיל את העמודה ואת השורה, זה יהיה 0, וזה פשוט 0 פחות עיבר הזה כפול עיבר הזה. פחות עיבר הזה כפול עיבר הזה, סימן המינוס, התבטל כאן, אז זה חיובי, אז יהיה i כפול עיבר הזה כפול איבار הזה בליסי מה למינוס הזה שיקח אני כbabel אי כ fulfillment איבار הזה שือ a cosinus של s זה באמת איבار הזה fulfillment איבار הזה פחוט איבار הזה fulfillment איבار הזה אבל למינוס מתבל וזה fulfillment זה זה f s שאנחנו עושים לעשות את זה זה a cosinus של s fulfillment b וואד a cosinus של s נחליף את נחליף את ה, את כל של t יש לנו זה איבר א של המחפלה ה vectory. עכשיו זה יש זה minus j. זכרו כי כשאתם מחשבים the determinant, יש לכם סוג של לוח שחמה של אחלפות סינוסים. כעת זה יש minus j כ full. אנחנו מחפילים את השורה הזאת בעמודה הזאת, וזה יש איבר הזה כ full הזה, וו פשוט f פחוט איבר הזה כ full הזה. ושוב פה, לכם, אה, סליחה, כאשר אתם מכפילים את השורה הזאת בעמודה הזאת, זה יהיה, הדבר, זה יהיה הדבר הזה כפול הדבר הזה, פחות... פחות הדבר הזה כפול הדבר הזה. וזה יהיה פחות זה כפול הדבר הזה, וזה יהיה, אני ארשום את זה בצהוב, השלילי כפול העיוור השלילי הזה, b ועוד a קוסינוס של s, קוסינוס של t כפול הדבר הזה, a קוסינוס של s. odds that we're going to cut it short, because when we cut it short, it's clear that this is a sliver, and this sliver is not complete. We're not going to be all-in. And K, and more. We're going to K אבל אנחנו חושבים כי אם נעשה עוד צעד אחר צעד זה לא יהיה כזה גרוע, זה כפול זה, המינוסים הולכים להתבטל כאן, העיוור הזה שכאן יהיה a סינוס של t סינוס של s, והעיוור הזה שכאן הוא b a, קוס של s סינוס של t. וזה יהיה כפול זה, והמינוס מתבטל. זאת הסיבה שלא רשמנו כאן אף מינוס. פחות זה כפול זה. זה כפול זה יהיה מספר השלילי. אבל אם תיקחו את המינוס ממנו, זה יהיה ערך חיובי. ולכן זה יהיה ועוד a קוסינוס של t. סינוס של s כפול זה. כפול b ועוד קוסינוס של s, קוסינוס של t. עכשיו אתם מفינים למה לא ראיית מרבה דוגמאות פתורות של אינטגרלי שדהך? ניראה איזה אנחנו יכולים לנקות את זה קצט? במיוחד, במיוחד אנחנו יכולים לנקות קצט את הביטוי האחרון. ניראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לפשט את זה? ההיבר הראשון שלנו. אנחנו פשוט נחפיל זה. אנחנו מנחשים שזה דרך חכלה יותר לביצוע. למעשה, של ההיבר הראשון חכל יותר והוא לוצי גורם משותף. ב ו A cosinus של S. בגלל שזה מופיעה בחול ההיברים. ב ו A cosinus של S. זה ב ו A cosinus של S. זה ב ועוד A קוסינוס של S. נוציא את זה כגורי משותף. אז את כל הדבר המשוגל הזה יכול להיות כתוב כב ועוד A קוסינוס של S. נוציא את זה כגורי משותף, כפול. נשים את זה כאן בסוגריים, אתם לא מכפילים, כפול כל מרכיב. מרכיבי ה-I כאשר רוצנו גורי משותף מהדבר הזה זה A קוסינוס של S סינוס של T. נכתוב את זה בירוק. זה A קוסינוס של S סינוס של T כפול I. אתם אתם לא רגילים לראות את ה-i לפני, אז נכתוב את ה-i כאן, ו'אוד, ואז את ה-i ועוד. אנחנו מוציאים את זה כגורא משותף, אז אתם תישארו רק עם a קוסינוס של t קוסינוס של s, או שאנחנו יכולים לכתוב את זה כ-a קוסינוס של s קוסינוס של t. זה, זה שנמצא כאן, פשוט צמנו את זה באותו סדר כמו זה, כפול וקטור היחידת j, וכאשר נוציא את זה כגורם משותף, לא נראה יותר את זה או את זה. כאשר מוציאים את זה כגורם משותף, אנחנו יכולים להכפיל את זה, ומה אנחנו נקבל? נכתוב זאת שוב בירוק. אם תכפילו סינוס של t כפול הדבר הזה שכאן, בגלל שזה כל מה שנשארנו איתו אחרי הוצאת הגורם המשותף, יש לנו a סינוס של s, סינוס בריבוע של t, ברור? יש לנו סינוס של t כפול סינוס של t. זה هو זה שכאן. ועוד מה יש לנו כאן? יש לנו a סינוס של s כפול קוס בריבוע של t. ואז כל זה כפול וקטור היחידה k. הדברים נראים כעת מעט יותר פשוטים. אבל יכול להיות שיש לנו פה משהו בולט לעין. יש לכם a סינוס בריבוע ו-a קוסינוס בריבוע, אז אם איכשהו נצליח להישאר עם סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע של t, זה יהיה פשוט אחד. ואנחנו יכולים, העיבר הזה שכאן אנחנו יכולים להתמקד רק בעיבר הזה, וזה סך הכל עניין של משחקים באלגברה. אם נתמקד רק בעיבר הזה, נכתן לכתוב מחדש את העיבר, אז זה כ-a סינוס של s, זה משותף, כפול, סינוס בריבועו של t ו-OD קוסינוס בריבועו של t. כפול וקטור יחידה של אנו k. ברור, בשוט הצלנו כי גורם משותף a סינוס של s מישנאי היברים מאלה. וזה זזה עוד את ביותר שלנו. ממה גל היחידה, זה שווה לאחד. היבר החזון זה יתקבל כי a סינוס של s כפול k. עד עכשיו יתקדם מדריך. נצטרך לחשב את הוקטורי של השניים האלה. אנחנו מנחשים הנגזרת החלקית של הפונקציה הווקטורית, או פונקציית המשתנים המקורית שלנו. אנחנו הצלחנו לחשב מהו הדבר הזה שכאן לפני, שאנחנו לקחנו את הגודל שלו. הוא השתנה על הדבר הזה שכאן. נכתוב זאת מחדש. האמת שלא צריך לכתוב מחדש אם אתם יודעים מה... נכון כן, נכתוב מחדש. אז זה שווה. נכתוב זה מסודר, ונשתמש בזה בשיעור הבא. b ועוד a קוסינוס של s כפול... פתיחה צוגרה עם a קוסינוס של s סינוס של T כפול i ועוד נחליף חזרה לכחול. ועוד a קוסינוס של קוסינוס של T כפול j ועוד נחליף חזרה לכחול. הדבר הזה ועוד זה שפישטנו אותו יפה a סינוס של s כפול k כפול וקטור יחידה k. זה שכאן הוא הביטוי הזה, שכאן. סיימנו את השיעור הזה, וכבר עשינו, עברנו כבר את ה-10 דקות. בשיעור הבא אנחנו נחשב את של זה. ואז, באים שער זמן, ממש את האינטגרל הכפול. ואז הכל יסתיים. אנחנו נחשב את גודל הפנים של התאבט הזאת.